Владислав та Юлія познайомилися у соціальних мережах. Кажуть, аби одружитися у дзеркальну дату 22.02.2022 року, подали заяву два місяці тому. «Бо вона незвична і дуже гарна, і ми хочемо, щоб наше подружнє життя також було таким гарним. І ми дивилися один одного, як дзеркало, і любувалися впродовж цього життя». Молодята Діга та Наталія разом понад три роки. Зізнаються, дату урочистої церемонії обирали разом. Дата. Ми за 4 місяці подавали заявлення. Кажу, «Це дуже щаслива дата, дуже рідкісна дата, дзеркальна, і вона несе в собі багато позитивних і гарних емоцій». Леся та Данило ще рік тому хотіли обрати гарну дату. За дзеркальне число геть забули, зізнаються молодята. Коли прийшли подавати заяву про реєстрацію шлюбу, у радці запропонували 22 лютого і «Сьогодні така дата, яка виконує бажання багатьох, яка виконує наше бажання сьогодні. Я вважаю, що цей день принесе щастя нам і багатьом парам, які сьогодні вирішили об'єднати свої серця». У Запоріжжі радці працювали сьогодні до 17 години, говорить начальниця відділу Вікторія Кузьміна. Вартість урочистої церемонії у неділю та понеділок становить 1660 гривень, в робочі дні та суботу – 1501 гривень. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.